Через підвищення рівня води у Дніпрі підтопило частину пляжних зон у Запоріжжя, розповіла заступниця начальника басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я на Рибалко. За її словами, пік весняної повені в Україні прогнозують у гідромецентрі до 28 квітня. Стабілізується рівень води у Запоріжжі після того, як зупиниться її скиду на каховці, каже Інна Рибалко. Наразі відбувається на нашій Дніпровській гескит води. Значить, дивіться, на Дніпровському водосховищі утримується нормальний підпертий рівень води відмітка 51,3 на сьогоднішній день. І це в Дніпровському водосховищі, верхній б'єв наш, а нижній б'єв, як то ми кажемо, ну, як кажуть, Каховське водосховище. Наразі сьогодні відмітка 169. От. Скид відбувається на ГЕС, тобто на сьогоднішній день там два бика відкрито і вони наразі роблять скид щодоби. Каховка наша після того, як відбувався інтенсивний скид води на Каховський ГЕС, ми всі знаємо, що обміліла Каховка, то цією водою вона наразі поповнюється. А це – плавнева зона домаха у Куменарському районі Запоріжжя. Тут, аби врятувати рибу від загибелі взимку, коли рівень води знизився, рибінспектори та рятувальники власноруч переносили її у відкриті водойми. За словами головного спеціаліста відділу іхтіології Державного рибагентства в області Максима Бронзюка, нині рівень води вищий за середньорічні показники. Внаслідок повені створюються сприятливі умови для нересту риби. Які відпадаються ікру на рослині. Це такі види риб, як пріска, карася блястий, лящ, укунь та багато інших видів риб. Але існує також і загроза у тому випадку, якщо рівень води різко впаде, тоді, звісно, буде висушення нарестович та захід болякари. Тому наразі зараз важко прогнозувати, який рівень води буде у подальшому та чи встигне вичинка вийти вже з ікри біля фазоактивного нересту. На Каховському та Дніпровському водосховищах продовжує діяти весняно-літня заборона на вилов риби, сказав Максим Бронзюк.